מהו שוק ההון? שוק ההון זו זירת מסחר המוכרת בשם בורסה. בבורסה ניתן להשקיע ולסחור על נגזרות מוכרות כמו מניות, קרנות נאמנות, תעודות צהל ועיגות חוב. ניתן בנוסף לסחור על מטבעות, אופציות, סחורות דרך החוזים העתידיים ואפילו על ביטקוין. למעשה כולנו מושקעים בשוק ההון דרך קרנות הפנסיה, בתוכי החיים וקרנות ההשתלמות, דרך המעסיקים או באופן פרטי. את החלטות המסחר מסחר וניהול הכספים עושים לנהלי הקרנות, ולנו נותר לכבוד שהם יעשו עבודה טובה ויצליחו להשיג צועה גבוהה מהמדד הכללי של הבורסה כמו תל אביב 35 בבורסה הישראלית או הנסדאק בארצות הברית מאז עידן האינטרנט הגישה למידע זמין ומהיר של הבורסות השונות בעולם אפשר לציבור הרחב להשקיע ולסחור באופן דומה לגופים המוסדיים במידע זה על ידי פלטפורות מסחר מקצועיות בנוסף עלויות המסחר ירדו באופן משמעותי והפכו ללא משמעותיים ביחס לפוטנציאל הרווח במסחר. כיום מיליוני אנשים מסביב לעולם מנצלים את היתרונות של המסחר בשוק ומשלבים אותו כחלק ממקורות הכי סכון והכנסה ליצירת ביטחון כלכלי להם ולמשפחתם. תוכלו לקרוא עוד ולצפות בהדרכות נוספות בהרחבה באתר, הכישור בתגובות מתחת לסרטון.